Belajar menulis huruf besar O Cara tulis huruf O Langkah 1 Lukis bulan penuh Lukis besar-besar Lukis bulan penuh Lukis besar-besar O Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Dari adik kita tulis O oh besar Satu langkah mudah jangan dilupa Adik lukis bulan penuh Lukis besar-besar macam mulut ternangah oh O